الوازن تفقد وتنذر نذر بس كون ابنهم زين. وانا نذر نذر بس كون حكيك زين. ما تمشي عدل مثل الفطر بالجام ما ينعرف دربك وين. الله الوازن تفقد تفقد وتنذر نذر من كون ابنهم زين وانا نذر نذر من كون حكيك زين. ما تمشي عدل الوثن الفطر بالجام ما ينعرف عرف دربك وين شل شابعت وصلوا على خارج قوس وصيط بين زعلانين الله شل شابعت وصلوا على خارج قوس وصيط بين زعلانين يا جا خنجرك يقرب للجيران راجع خنجرك يقرب من الجيران رغم جيراني بينه وبينهم شبر رغم جيراني بينه وبينهم شبر راجع <تصفيق> <تصفيق> خنجرك يقرب من الجيران رغم جيراني بينه وبينهم شبر انا وياك مو حائط وباب بباب انا وياك عين بعين انا وياك انا وياك مو حائط وباب بباب انا وياك عين بعين تغتني اختار قلت لك اختار قلت لك تغتني اختار قلت لك قلت لي انت شلون الظاهر قبل ما خيرك چنت مختار تغتني اختار قلت لك اختار قلت لك انت شلون الظاهر قبل ما خيرك تصير تختار انت والله انت والله ما قلت لك اخاف عليك انت والله ما قلت لك رغم كانت حالات الطق حار بحاره رغم كانت حلاه الطقه حارة حارة من قلت لي من قلت لي من قلت لي بيوت معناها القلب ينباع مثل الدار من قلت لي بيوت معناها القلب ينباع مثل الدار كلها بدفترة كلها بدفترة من بيت لاخر بيت بس بالبيت ما يدري شكل المختار كلها بدفترة الله من بيوت لاخر بيت بس بالبيت ما يدري شكل المختار واقول على الدمع فدوه. واول مره اقول على الدمع فدوه يا ماخذ حاج التسوى الله اكبر واحطن صيد قدامك تعب لبوه الله الله الله اقول على الدمع فدوه واقول على الدمع فدوه يا ماخذ حاج التسوى واحطن صيد قدامك تعب لبوه الكظ الكاظ هتتلويده حتى تطير ما مطلوبة بالتلويه. الكظ الكاظ هتتلويده حتى تطير ما مطلوبة بالتلويه. وترى صيد العدل مالفوس بس أنا استحي ما كذ خسر جزوة قبل ترى صيد العدل مالفوس ترى صيد العدل مالفوس بس أنا استحي ما كذ خسر جزوة قبل حك السنون اللي يستحي تلقاه الله الله الله قبل حق السنون اللي يستاهل جاء وطاح مرحيه ويستحى استوى الله اكبر قبل قبل حق السنون اللي يستاهل جاء وطاح مرحيه ويستحى استوى ومن يعطش الطير الحبه تستحجار من يعطش الطير الحبه تستحجار وروح مدنق في درب وارد شكوى مو كل اللي يجيك ان الله يرهم ليك مرات البشر بلوى يودي لك بشر تخرب رسومك ذي تنساوى بضجه حلوه الله الله كل اللي يجيك ان الله يرهم ليك الله الله مرات البشر بلوى يودي لك بشر تخرب رسومك ذي تنساوى بضجه حلوه ولمني هل يعني. جارك ولمني هل هلش مدريك لا هل لو نخوة. جارك هل هلش مدريك لا لو نخوة. ومن بطن القصب ينشوه وصبح نايله من ظهره يتشوه يكون الشق قميصك سال فتخليه ويتعذر على الما سوى والسوى وإذا ما خيطه ورد الوجه يعذوب لا يحكي لي بالعطوه واللي يزعل واللي ويعتب بعد لو مو بي راح طنطين في اللي يزعل واللي ويعتب بعد لو مو بي راح من ذاك الوقت لابس قميص الديب ويعيرني بالخوه الله